Всім привіт! Забрав сьогодні з Укрпочти ще, одну посил, ще дві посилки, вони ж присилають кому куди хочеться, скажімо так, хтось на Укрпочту, хтось на, на Нову почту. Замовляв е мультиметр, бо, як я вже казав раніше, мій накрився, і замовляв, е оскільки я замовив був інвертор для, на, на 5 кВт, для того, щоб світло дома зробити, то на всякий случай тоді ж замовив і предохранителі для автомобіля. Раптом полетять. Бо буде якась перегрузка, чи ще щось. Ну, предохранителі єсть, а інвертор виявився неробочий. Отправив назад китайцю. Саме смішно, що спор виграв. І виходить повний возврат коштів, але за, за умови, що я поверну товар. Ну, Товар повернув за власний кошт. Будем бачити, чи компенсують мені доставку. І так, мультиметр іде в чохлі. Замовляв, там були декілька варіантів. Один із них був такий, типа, як просто на акумуляторних 3А А цей від Type-C заряджається. Ви знаєте, що я люблю Type-C. Получається, цей на акумуляторі на вбудованому такому як телефон ну, от він з виду і схожий на телефонний так де у нас а ну так да. це чохол точно це чохол а, як як не оцей непредусмотрительно як кажуть чохол закриває цей ну можливо не так часто буде сидати, бо у мене телефон на сутки хватає, а цей може довше буде. Так, вмикаємо. Угу. Ну, я так розумію, воно міряє температуру навколишнього середовища, 21. Зараз. Так, функції. Так, у нас екран. Ага. Фонарик типу. Так, що тут у нас ще? якісь до речі це плі, пліночка ну вона так я так розумію не потрібна але знімати зараз їм ще поки не будемо хай поки побуде так що тут у нас ще? Ага. не все скажу тому що не все знаю просто переключу а уже хто там знає О, блики щас отак я ж кажу хто знає що за що відповідає можете провірити собі так що тут у нас ще? а вольти але це те що мені потрібно перемінний Постоянний треба ще почати ось тут прикольно герцеміряє Кстати, треба щас буде попробувати Провіруємо тут до речі є режим авто при вимкненні якого тестер сам вирішує що він міряє і що що мені потрібно показати ну от наприклад по батареї так 1,3 вольти бачите він автоматично вимкнув свій режим так От, 1.4, так і є, 4.1, 4.1, ну, от, ну, режим авто це, щоб сильно не заморачуватися, скажімо так, а фактично можна вибрати той режим, який потрібний, от, Тут перевіримо режим Авто. Ну от, 49 Гц, в мережі 250. Є ще дуже прикольна штука. Не знаю, на Авто воно не працює. Сейчас покажу вам. Ось усім. Ну, в общем, така штука. Всім дякую.